خدران <سؤال> آي آي آي آي آي أدري من سعى في رجليك من قد ما تروح وترجع بالي يا رب هاي الناس يعرفي يا, يا رب هاي الناس كل من حبيبه وبس انا من حبي صارت مصيبه كل من حبيبه كل من حاب امير يا ربي هايلا يا رفو هايلا كلمة حبيبه كلمة حول وزعنا من حبي وزعنا من حبي صارت مصيبه صارت مصرارة مثل شهيد حضر روحك انت وحد زهاد وين زهاد يلحادي بننوق يلحادي بنلوق أحاصى حد بالماء يا يا أباك يلحادي بننوق يلحادي بننوق أحاصى يحذي بدفاع أحاصى يحذي يا يلحادي بننوق يروبي لأخذ شوية شلت من العروق شلت مني هاي أحلى تحية من الغالي حسن شهيد وعلى عبد الله يدوها العيون العريس وأجمل تحية حب واحترام العيون هو العريس وينه؟ بشار الموضوع؟ على رأس الخال يمئي يا أخويا سيد مجيد عيني يمئي يا حبيبي يا يا يا ممنوع يا بعد هاي وهاي يا بعد يا ويجيبوا الزهاد يا ابويا يا بعد هاي وهاي والقاطع الانفاس والقاطع الانفاس حبيتك من بعيد حبيتك من بعيد بس انت ما حاس بس انت آه, آه, آه تريد تشم I'm هاي أحلى تحية لعيون الغالي أحمد سعيد الدليمي ولعيون دليم كل الهل شايلها الدليمي شالا <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> تحية يا عايب، يا يا يا عايب، يا عايب هاي لحيون الغالي تحية ولف تحية حبيبنا أحمد حسين الدليمي عيونك دليم و عزة كل سوينا يلا قوم لعيون الفتلة أكيد الفتلة البصرة أهل البصرة السادة الموسوية أهل البصرة ورجال البصرة لعيون الفتلاوي للفتلاوي قسم الرياضيات شلع قلع أكيد دكتور سامي العلم أكيد رئيس قسمنا الغالة تحية حب واحترام إله يلا تشوفوا تشوفوا الجماعه يدون تشوبي اس هاي العيون خوال العيون سعيد مرتضى العذاري وعمام مرتضى الأعذاري احلى الساده الأعذاريين جميعا احلى تحيه إلهم تحيه حب واحترام يلا عين يعني يلا وين تشوبي يلا طيب فينا الأضوية شوية سيد بشار قل الأستاذ حسين خطف شوية الأضوية اللي يحب العريس هنا أنا يلا عيني اللي يحب العريس هنا شنو الموضوع طبعا طبعا بس أنا وباسم فرحانين والجماعة أو عيلي أو عيلي أو عيلي أو عيلي. بعدي هاي وهاي يا يا يا يا يا بعد هاي وهاي الحد قطع حبيتك من بعيد بس انت يا أغير يا هاي يا يا يا يا يا يا يا يا يا محسن بسم الله محسن بسم الله والله ولا والله الله. الله ولا والله عيون سودحا محسن بسم الله يخلوني اذا اللي فهم خلوني معلي يدمشون اثنين ازعحوا خلوني اذا بس للسواليف بس للسواليف يا امو لازم الغوص بس للسواليف عيون الغالي أحمد حسين الدليمي الليم عز اللي تشوفه هذا أي والله ولا والله والله لا والله عيون سودى حايم ومحسن باسم الله محسن باسم الله الدليمي آه أي كلش عليكم كلش عليكم طقر حيل حيلها كلش عليكم تغلى تجيكم تغلى تجيكم مو مشي وكن راعي تغلى نجيكم هلا بتشوبه هلا اه ها ايه على لعبه تشوبه على لعبه شوبي ولك بعيونك مار بعيونك لك ما ارصد لو خزر نحيل خايب ولك ما عندي تدوار ما عندي تدوار يا, يا يا يا يا يا يا من خزرك لليوم وللي ما عندي أي تدوار عندي أي تدوار من خزرك لليوم ما ما عندي أي تدوار وعيون الأكبر عيون الأكبر بل لو خزرنا شلون حبيعون على الامر وييي نجي العريس